Odmítáme zavádění školného na jakémkoliv stupni vzdělávání, takže prosím vás o příspěch do této diskuse. Ano, rád bych se k tomu školnému vyjádřil. Zelení opravdu školné, zápisné jakýkoliv poplatek za standardní dobu studia na vysoké škole odmítají. Vzdělání není zboží. Já fakt jako odmítám, aby se do tak důležité věci vnášela nějaká tržní logika. Ještě jsem chtěl jednu jedinou věc říct. Všechny průzkumy dneska ukazují, že vzdělávání v České republice reprodukuje sociální, majetkové a kulturní nerovnosti. A my bychom ještě tu dostupnost toho vysokoškolského vzdělávání stíželi tím školním. Tam nejde o to, že my chceme, aby se ty lidi zadlužili. Tam nejde o to, jestli si ten student tu půjčku vezme, ale jestli vůbec bude mít odvahu do toho jít jako. A to je podle mě ohromná překážka.